بعدينا طول اليوم فاتعلق قلبي بيكي تاني يوم معرفش ازاي حصل كده على طول مع اني كرهت الحب من شهور ازاي قلبي رجع حبك على طول والله مو عارف قلبي حبي امتى ولا عارف حبي انتي امتى تاني. نفس السكره بتشاف نفس اليوم بتعاد نفس الحب اللي بيني وبينك تعاد بس احسن من اللي فات واللي فات مات مش عاوز اكرر نفس الاخطاء تاني عرفت واحده بالي كام يوم كلمنا مع بعضينا طول اليوم فاتعلق قلبي بيكي تاني يوم ما وصل كده على, على طول مع اني كرهت الحب من شهور ازاي قلبي رجع حبك على, على طول والله مو عارف قلبي حب امتى ولا عارف حبك انتي امتى مع اني نسيت الحب من زمان بس عادي هرجع تاني مش سامعني حبي ليكي مكان صدفة قوي قوي وانا راجع احب تاني, تاني. في نفس اليوم بتعاد نفس الحب اللي بيني وبينك تعاد بس احسن باللي فات واللي فات مات مش عاوز اكرر نفس الاخطاء تاني حبيتك إنتي حبيتك إنتي أيوة إنتي أيوة إنتي